الكثير من الاشخاص تتساءل كيفية استقبال المال من موقع امازون عند بدء البيع على الموقع وفي هذا الفيديو ساشرح لكم كيف العملية تتم مرحبا انا ريد عازم من كامبوست اكاديمي من الجدير بالذكر موقع امازون يرسل مبلغ المبيعات التي حصدناها خلال اسبوعين لحساب البنك الذي سنعرفه بحسابنا ولكن امازون يرسل المال فقط لبنك امريكي ولا يتعامل مع بنوك خارج امريكا فكل شخص يوجد لديه حساب بامريكا يمكنه تعريفه بحسابه بالامازون ولكل شخص لا يمتلك حساب بامريكا الحل هو التعامل مع موقع يسمى بايونير أيضا يوجد مواقع أخرى ولكن نحن نتعامل بالأحرى فقط مع موقع بايونير بحالة التسجيل لهذا الموقع سيعطيك رقم بنك أمريكي خاص بك لإرسال المال إليه تعرفون تفاصيل البنك بحسابكم في الأمازون وأمازون يرسل المال كل أسبوعين للبنك أيضا بايونير بحالة استقباله أي مبلغ مال سيرسل لنا رسالة أننا استقبلنا المال أيضا موقع بايونير يوفر لنا عدة حلول أخرى لمجالات مختلفة سيكون فيديو آخر يشرح عن جميع هذه المجالات أتمنى أنني نجحت بإضافة معلومات مفيدة لكم وإذا يوجد أي أسئلة أخرى بخصوص مجال البيع أو الشراء على موقع أمازون أو عن موقع بايونير أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن أيضا لكل من يريد بدء البيع على موقع أمازون جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تشرح لكم عن المجال كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين في وصف الفيديو وسأرسل لكم سلسلات الفيديوهات لا تنسوا الضغط على سبسكرايب لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والاشتراك بالقناة والضغط لايك like على الفيديو أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريبا